عمرو دياب اللي هو الشركه بتاعتنا تجاريا ليه اربع عمدان اساسيه بيشتغل عليهم المنتج السعر المكان الترويج والاربعه دول في مجالنا بنسميهم الفور بيز برودكت برايس بروموشن بليس واول عمود من المزيج التسويقي لعمرو دياب وهو المنتج والمنتج اللي هو اغانيه وده طبعا متميز فيها جدا، دايما تلاقي الموسيقى والحانه متميزين جدا عن اي مطرب تاني ودايما متجدده مع اختلاف ومرور السنين، ضيف بقى مع الاغاني ديان اللوك الجديد اللي بيعمله مع كل البوم بينزله، وضيف كمان الستايل او اللبس اللي بيصور بيه بوسترات الالبومات او الكليبات واللي عليها بيتبني صيحات الموضه كل سنه، وضيف على الحاجات دي كلها اللوجو او طريقه كتابه اسم عمرو دياب على بوستراته البوماته الجديده بيضيف على الحاجات دي كلها بقى جسم الرياض اللي محافظ عليه مع مرور السنين وكبر السن حاجه كده ما شاء الله يعني كل دي عباره عن امثله من الحاجات اللي بتميز عمرو دياب كشركه عن كل الفنانين التانيين وبتميز منتجاته اللي هي الاغاني عن اي مطرب تاني اما بقى لو جينا للبرايس السعر ودي بالنسبه لي اخطر نقطه في المزيج التسويقي كله وبالنسبه لشركتنا اللي هي عمرو دياب وده اول مطرب يرفع سعر شريط البوماته من ايام زمان لما كان الالبوم بينزل في شريط كاسيت وبعدها كل المطربين رفع أسعارهم وراء عمر دياب تدرجية ومخاطرة كبيرة جدا أنك تجازف وترفع سعر منتجك إلا لو كنت دارس العمل بتوعك كويس جدا وعارف أنهم هيقبالوا أنهم يشتروا المنتج بتاعك رغم أن سعره زاد وده شفناه حديثا على سبيل المثال في حفله الفالنتين 2017 لعمرو دياب واللي وصل سعر التذكره فيها ل 2000 جنيه وعشان دي حفله فالنتين فكان شرط انك تشتري تذكرتين في نفس الوقت يعني 4000 جنيه في حفله رغم ان سعر تذكره الحفله العاديه في نفس السنه لعمرو دياب في الساحل مثلا كانت حوالي 500 جنيه بس فرق كبير جدا انك ترفع من 500 جنيه ل 2000 جنيه مره واحده وطبعا كان في ناس كتير مراهنه على فشل الحفله دي الا ان تذاكر الحفله كلها اتباعت والعدد اكتمل والحفله اتعملت اما بقى لو بصينا على كان مكان ظهور عمر دياب قال انه نادر اختلاطه بالميديا وظهوره على التلفزيون بدليل انه خلال مسيرته الفنيه كلها ما ظهرش غير اربع او خمس مرات في برامج تلفزيونيه بس اما بقى الترويج التسويق لعمرو دياب فبسبب انه بقى براند كبيره جدا وصل لمرحله التشبع انه بقى مش محتاج انه يعمل دعايه لنفسه او البوماته بدليل اخر صوره نزلها بتاعت البوم كل حياتي واللي قلبت السوشيال ميديا كلها وفضلت ترند اكتر من اسبوع وفي نفس الوقت في مطربين نزلوا البومات كامله وفضلت في الترند يومين او ثلاثه بس صوره عملت ضجه وفضلت في الترند اكتر من اسبوع كل اللي انا قلته ده جزء من اسباب نجاح عمرو دياب وتميزه عن كل الفنانين الوطن العربي